Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vild laks. Tillykke med det, Nej. Det skal du lige høre. Han, han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest. Jeg har begyndt at tænke på, hvad jeg skal bruge mit liv til. Du lige stoppe der, inden du begynder på et eller andet. Vi skal til Island i morgen. To, der køber, ja. Det kan ikke være noget andet tidspunkt end i morgen. Nu skal du holde fast. Nu skal du på is. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det er du godt til at høre, når du tænker lidt om det. Du skal ikke begynde at torne op med mig det her. Det er lige så samme. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begager mig. Skal du have en krammer? Hvad? Skal han jeg... Hvor... Hvorfor skulle jeg dumme mig? Han stokker ikke, og nu bliver pød med kød! Jeg måske ikke sidder og peger fingre med den der nye-pens plan. Den virker ikke helt. Enkelt. Hvad tænker du, Christian? Man er... er væk i kort øjeblik, og så er ens kone sammen med hverv. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt. Hvis jeg er simpelt... Menneske, som også er i problemer for Der Jeg har også forstået fundet de 250 Når det er så sagt, så kan jeg så sige, at jeg tror faktisk, at vi er ved at være modet bugt for Og nu kan det kun gå fremad. Mm. Hey, der er der lort på den der kæftbombe. Hvorfor har du fundet tandbærstoppe nogensinde? Ja, det er altså også underligt.